Fališ mi. Fališ mi. Je li moralo biti tako? Što bih bi dala da si još tu? Treba li nam puška u rukama ili generalni štrajk? Blago sve više raste. Počinjem biti sigurna da sve ovo ima smisla. Život je vanredno stanje. Lijek košta 4000 kuna. Čovječe. Hvala vam što ste dio ovoga. Čini mi se da smo nepobjedili. Drago Blago, govore da nemamo više kome uputiti naše zahtjeve. Ono što više ne možemo dobiti od države, to pitamo jedni druge. Budućnost skrbi ovisi o potencijalima kombiniranja, integriranja i dijeljenja zdravstvenih podataka iz različitih izvora. Blago je kombinacija fizičkog i virtualnog, sučelje između tijela, pravnih tokova i tokova podataka. Fizički, blago stvara zajednice razmjerne problemima, krizama i nepravdama oko nas. Virtualno, blago je algoritam za sinkronizaciju disperziranih podataka, facilitirajući dijeljenje podataka ne bili se ubrzala postojeća zdravstvena istraživanja i pokrenula nova, nezavisna i solidarna. Ono nije tehnologija sama po sebi, već protokol koji štiti interese pojedinaca i zajednice u implikacijama tehnologija u nastajanju. Blago je otvoreni protokol koji putuje između sustava, infrastruktura i zakona. Blago. Sjećam se kad sam ga instalirala. Crni ekran se zabijelio. Onda se ekran pretvorio u sve boje svijeta. Moja pulena je jedinstvena. Skrojena je iz biometrijskog čitanja. Moja cjelovita, zdravstvena slika. Čuva sve moje podatke, sjećanja mog tijela. Mama! Nekaj reci mama! Mama! Pulena, ti čuvaš i odnose. Interakcije koje imam s drugima u zajnici blaga. Tada se u našoj interakciji pulene spajaju i rastu. Zajnička pulena stvara novu vrijednost baziranu na uzajavnom povjerenju. Otvori zapisnik u odnosu s Idom. Dana Sida nije čula zvono ni moje kucanje. Čekala sam ispred stana pa sam išla mahati na stražni prozor pored dnevnog, Zaboravila je popiti današnje ljekove na vrijeme. Razgovarali smo o proljeća. prolječa. Ubrila sam joj Visi babu po putu. Jako je razveselila. fala joj prijateljice, nije ih dugo vidjela odvela sam ju u šetnju. Pasalo joj je sunce, iako ju je bolio kuk. Još uvijek se sramiš take, ali radimo na tome. Pulena, zapiši sakri da bude vidljivo samo meni i jedinoj unici. Pulena, otvori djedove podatke doktoru danas kada ode na dijalizu. Pošalji mi zapis kako je prošlo. Djedu pošalji našu Pulenu kada ga odvedu u bolnicu, da zna da sam tu. Drago Blago, ušao sam ovo bez da sam znao što me čeka. Nisam vjerovao da će biti moguće. Našli smo spoj, sintetizirali smo ga. Napravili smo ga u laboratoriju. U našem laboratoriju, usred ničega. Ne u Švicarskoj, ne u ogromnoj korporaciji. Vaše pulene spojile su ono što čovjek nije u stanju. Blago je otkrilo lijek. Patent cijele zemlje. Vaši podaci, vaše pulene, Stvorili su priliku za novi i bolji svijet. Naša zajednica raste. Skrb postaje dostupna svima. Ja volim sebe. brinemo o sebi i drugima. Ja sam revolucija. Pred mojim očima sve što je bio kapital topi se u ljubav. Blago, hvala ti na svemu.